بعد سنتين ونص يرجع لمصر ويبتدي يشتغل يعمل اللي هو بيعرف يعمله وزي ما قال انه هو ما بيعرفش يشتغل غير مع الناس اللي يعرفها والناس اللي يفهمها هو رجع للمكان بتاع الناس اللي يعرفها والناس اللي يفهمها ماذا سيفعل خالد يوسف؟ انا عندي الفيلم ده أه... ليه اسمه ولا اهلا بكم في باريس أه. ده اللي بيدور حوالين في باريس وقصصها في و والأزمات اللي أنا يمكن أشرت ليها من شوية. و... وعندي عمل كبير الله ده مسلسل؟ آه فيلم ومسلسل حاجة ضخمة جدا. فيلم ومسلسل. آه هما آه الاتنين قصة واحدة ولا دي حاجة ودي حاجة؟ لا دي حاجة ودي حاجة. أوكي. آه يعني حاجة فيها وال وال وال, وال... والفيلم عن بطولة من بطولتنا كان وال لا <تصفيق> اصلا دائما اشعر انني